אישה אחת קיבלה מכתב מאבא שלה, שאומר לה, ביתי העיקרה, אני על ארס דווי, ואתה האדם הכי קרוב אליי, שנשאר בעולם. אני מבקש שתבואי לסעוד אותי. האישה הלכה לרב ואמרה לרב, תראה, אבא שלי, מאה שנולדתי, התעלם ממני. הלך. היום שהוא על ארס דווי, הוא שולח מכתב שאני אבוא אותו. אני חייבת או לא חייבת? התורה אומרת לנו על פרשת השבוע שם שם לא חוק ומשפט ושם ניסעו מה היה במראה? עם ישראל יצאו ממצרים שבעה ימים הגיעו ים סוף קריאת ים סוף אחרי קריאת ים סוף עוד שלושה ימים באו למראה וכל העם מתלוננים אין להם מים והגיעו למראה ראו שם המים והיו מ... שמחים אבל בסוף מתברך שהם מרים ואילונו כל העם ומשה צועיק לקדוש בחרו והקדוש בחרו אומר לו כך תאץ. שליח אותו למים והם תקעו המים. זה הסיפור שהיה במראה. נוסף לשם פסוק, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסעו. מה הפסוק הזה נכנס בו? אומר לך רשי, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל שלוש מצוות במראה. ואלו שלושת המצוות, רשי אומר, שבת פרה אדומה ו ו ו ודינים. אבל יש גרסאות שאומרים, שבת, קיבוד הורים ודינים. ומאיפה הראיה שבמרא קיבלנו את המצוות האלה? אז בבחומש דברים שמשה רבנו אומרת לוחות הברית אז הוא כותב שם כבד את פיחו ביתי מחק כאשר צבחה מה זה כי צבחה? וציבה אותו במתן במתן תורה. מה זה כשר צבחה? מזה למדו חזל? אמר רב אמר רב יהודה, כשר צבחה במרא. מפה למדו חזל שבמרא קיבלנו שלוש מצוות. קיבלנו את השבת קיבלנו קיבודורים הורים וקיבלנו דינים, ממונות. לכאורה, מה שיצאו במצרים עד שהגיעו למראה עבר עשרה ומי ומייציאת מצרים עד מתן תורה חמישים יום. אביה אומר שמים מראה עד מתן תורה ארבעים יום. אז זו השאלה. אם עוד ארבעים יום מקבלים את התורה, אז למה היינו צריכים לקבל שלוש מצוות במראה? את השבת, קיבודורים הורים ודינים. בואו חכה למתן תורה. תיתן את כל המצוות ביחד. תרייד, למה אתה נותן לנו עכשיו שלוש מצוות, ואחר אתה נותן שש מאות ועשר מצוות? שאלה שנייה, ואם כבר אתה נותן מצוות, למה בחרת דווקא את אלה? אני הולך לתשובה, זה בשם המארם שפירה מלובלין. יש דין שאם אדם רוצה למכור שדה, יש לו שדה והוא רוצה למכור, יכול למכור אותו למי שהוא רוצה, אבל מצד הטוב והישר, תמכור את זה לשכן שלך. הבר מצרה קודם לכולם. השכן שלך קודם לכולם, זה לא שאתה תמכור לו את זה בזול, לא, אתה תעשה מכירה, יבוא ראובן יציע 100 אלף, יבוא שמעון יביא 120 אלף, אתה עבור לשכן שחל. תגיד שמה יש לי קליאן ב-120, אתה רוצה, אתה אתה קודם, אם תגיד כן אתה קודם, וכל זה למה, למה מה ההיגיון שהבר מצווה קודם, שאם יש לבן אדם שדה אחת פה ושדה שנייה אחר, הוא צריך להמיד ציוד פה, להמיד שם ציוד, unaware 그대로 פועלים, שם פועלים לו יום, שלשם אבל עם שני השדות שלו ביחד אז כבר כל הכלים נמצאים פה כל הפועלים נמצאים פה, הכל נמצא פה לא צריך uh, ללכת ממקום למקום דבר, זה דבר ראשון, דבר שני, בימינו שזה נדלן אז תשמע, אינו דומה דונם פה לדונם שם לשני דונ אמי במקום אחד אתם יכולים להרים אחלה בניין בשני דונ אז רעבר מצרה, הוא קודם. יש בן אדם אחד שקודם לשחן לבאר מצור. מי האדם הזה? השותף. אם יש לי שותף على סדר, השותף שלי קודם לבאר מצור. השותף שלי שיבר מחזיק חמישים אחוז מהמשחתה, מינרואים, ממדים אתו ואחר שדינו קורל לא. לא עשיתי קורל לא, לא עשיתי קורל לשחן, קורל לא. יש לו, אין לו, יש לו את כל המאה אחוז. איפה זה אפשר להבין? בקמראק אתו מסופר שמשה רבינו עלר למרום נהכר לי את התורה, לקנות את התורה, Hey הקדושWell, נתן לנו את התורה. באו המלכים ואמור, תנה אותך לשמיים. מה אתה נותן לבני האדם? אנחנו שלjeong. אנחנו שכנים. אנחנו ה garbage. אני משכנים שלך בשמיים. תנה אותך לשמיים. אנחנו רוצים לקנות. אנחנו קודמים. זה הדין שלנו. אומר להם video ד najleété, number נכון, אתם משכנים ואתם קודמים, אבל יש אדם אחד שהוא קודם לכם. מי השותף? אז בואו נראה. עם ישראל cuatro שותפים שלי. שניהם, נתתי להם לפני 40 יום, הם קיבלו שמירת שבת. מי ששומר שבת, שותף של הקדוש ברוך הוא, בבריאת העולם. נתתי להם גם אה, דינים. מי ששומר דיני ממונות לפי התורה, מקיים את העולם. ויותר מזה, אני נתתי להם קיבוד הורים, שמי שמכבד את תוריו, מודה שהאביב ואימו, שותפים של הקדוש ברוך הוא, ביצירת אבלת. אז כיוון שהעם ישראל הם שותפים שלי, הם קודמים לכם. השאלה הייתה, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצוות האלה במראה? למה הוא הקדים? הוא הקדים מסיבה אחת פשוטה, כדי להפוך אותנו לשוטפים, כדי שעוד ארבעים יום שהוא לנו את התורה, יהיה לו תשובה, תשובה לשכנים, למהלכים, להגיד להם למה הוא נותן, העם ישראל ולא נותן. ו, והשאלה השנייה הייתה, למה דווקא המצוות האלה? למה במצוות האלה תמון שותפות עם בורא עולם. נכון, נשאלת השאלה, כיבוד אורים, זה מובן. זה לא צריך מישהו איזה להגיד מצווה. זה לא צריך לעשות מזה עניין, לכתוב את זה בלוחות הברית. זה מצווה, זה דבר מובן. לך דוגמה, נוח, שיצא מהטיבה, יתחיל להשתקר. בא חם, ראה את אבא שלו בביזיון. עשה מה שעשה. בא שם ביפת. חיסו את האבא, חיבדו את האבא. שנוח התעורר, אמר, ארוך, ארוך נעד, אב עבדים יהיה לך. אסיו מעולם לא למד בישיבה. מעולם! וכיבד את אבא שלו הכי טוב בעולם. הגמרה מספרת לנו על דמה בלטינה. שני סיפורים. חכמים רצו לקנות ממנו אבן יקרה, אבל הוא אמר להם אבא שלי ישן, אני לא מאיר אותו בשביל, אבן יק... בשביל שום עון בעולם. שמע, קיבוד הורים, אני לא מאיר את אבא שלי. סיפור שני, הוא היה יושב בין, הח... בין החכמים, ואימא שלו לא נורמלית כזאת, היא באה עם... על פניו לפני כולם, והוא שתק. אתה רואה שבן אדם שלו הוא לא יהודי, זה דבר, גוי. בלי שתגיד להם. קיבלו. אז מה? למה התורה תורחת להשמיע לנו אה, כיבוד הורים בעשרת הדיברות? ויותר מזה, הקדוש ברוך הוא כבר לפני הזמן, 40 יום לפני הזמן, נותן לנו את המצווה של כיבוד הורים. ככה או ככה זה דבר מובן. כדי לחזק את השאלה, אני אספר סיפור. מסופר, לפני מאה שנה אמריקה לא הייתה כמו היום. היו שם ילדים שהיו רעבים ללחם. אימא אחת, עם בן שלה, הגיעו לאמריקה, המאגרים הגיעו לאמריקה. האמא הייתה עובדת במשק בית. הילד היה מחפש את עצמו באוכל לא היה אוכל, לא היה אוכל לסוף היום אם הייתה מביאה לו קצת אוכל למחרת בבית הספר, כולם יש להם בהפסקת עשר, יש להם אוכל ארוחת עשר, רואה לו הילד כמה ימים לא אכל, היה רעל עזר אומץ והלך דפק בדלת של... אחד הדלתות שהיה... של אנשים שגרים ליד, ליד בית הספר על הדלת כתוב, ג'קסור uh, דפק בדלת המשפ... פתחו לו את הדלת הוא נבעל הוא חשב שת... שאת הדלת תפתחה זינה ראי, תפתחת הדלק. תיראתה אותו נבעל ולא יכול לדבר. כן ילד, קוראים לי רזלין, מה אני יכולה לעזור לך? הוא רצה להגיע לי אני רעב, אבל הוא תביש, אז הוא אמר לה אני צמם. אז אם אפשר לקבל כוס מים, ההיקלתה שהילד רעב והוא רוצה לאכול, אז היא אמרה בבית, לא שותים מים, שותים חלב, אז הוא אמר לה, סתבי חלב. אז היא אבל יצא群ה בי Thereems are noIF who שותים חלב ככה, תביא גם הוגיות והביאה לו קוס חלב עם ארבע הוגיות הילד אכל את זה בשקיקה אמר תודה ו... ונעלם הילד הזה גדל נהיה רופא יום אחד בני... בנייר... בניירת שהוא... האחות שואלת אותו על רזלין ג'קסון אומרת שמה השם הזה מוכר לי רזלין ג'קסון אמר תשמעי החשבון שלה תעבירי אליי עבר 52 אלה עולה יצחה לשלם כתב שולם האישה שגיבלה את החשבון אמרה מה פתאום אני מעולם לא שילמתי אז היא רצה לברר, אני לא שילמתי. אמו לה, הרופא אומר ששילמתי, נקשה לרופא, הרופא אומר לה, שילמת את זה לפני 50 שנה בקוס חלב, וארבע אוגיות. אם בן אדם עושה לך טוב, ברחוב, בן אדם, אתה הולך לדואר, הפקידה קצת התייחסה אליך יפה, יש לך הכרת הטוב, אפילו 50 שנה אתה לא תשכח את זה. אבא ואמא שטיפלו בך, מה שהיית ילד, על אחת כמה וחמה שתתן להם ותוקיר להם אז, מה, אז למה התורה מצווה עלינו לכבד אבא ואימא? עושה מזה מצווה. הרי זה דבר מובן, הכראת הטוב, אדם זר אתה מכיר לו טובה, אך אפילו אחרי חמישים שנה, אבא ואמא כל שקל. שאלה מובנת? תשובה. במראה אנחנו קיבלנו שלוש מצוות. השלוש מצוות שאנחנו קיבלנו אותן במראה זה שותפות עם הקדוש אז בואו נעשה סדר עוד פעם. שבת, מי ששומר שבת הוא שותף של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. מי ששומר דינים מקיים את העולם. אדם שמכבד את אוריו, אומר שההורים שלו שותפים של הקדוש ברוך הוא ביצירת הוולת. נסביר את זה בדוגמה. נאמר, שאתה נהיה את הולכת. תורם לישיבה. תורם, הנה ראש הישיבה. פה אתה תורם לישיבה. ואז אתה אבא מציג אותי כשותף שלך לפני ראש הישיבה. אתה אומר לו, הרב זה השותף שלי הוא מתחיל לזלזל בי. אתה אומר לו, תשמע זה לא NAIM. למה אתה המזלזל בשותף שלי? בזה שאתה מזלזל בשותף שלי, אתה פוגע בי. למה את בו? זה הרעיון הקדוש במחוז בא ואומר האורים שלכם הם שותפים שלי ביצירת הבלג אם אתה מזלזל בהורים שלכם אתה פוגע בי אם מצד העולם העולם מחבד הורים מצד מה מצד קיבוט הורים מצד להכיר להם טובה על זה שמגדלו אותנו אבל באנו לברא ושם נקבלו את מצוות קיבוט הורים לא פיגלל שאנחנו חייבים להם טובה שאנחנו מכירים להם טובה לא מצד שהם שותפים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, בואו נבין את זה יותר. במראה, במראה לא היה שם אה, לחם, בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן מן, במראה לא, ההורים לא דאגו למים, בגלל שהקדוש ברוך הוא היוет בהרמיעם, במראה April, האכנו ברוך, שלח. הכבוד, הקדוש ברוך שלח. לא היה שם שום הכרת הטוב להורים, שום הכרת הטוב. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא ציווה, את ההורים, כל זה נובע מזה שהם של הקדוש ברוך עכשיו, אם היינו מסתכלים מצד העולם, אז הצע... מצד העולם זה הכרת הטוב, ואם ההורים לא, ואם ההורים לא דאגו לי, אז לא, צק... לא חייב להם כלום. לא חייב להם שום דבר, אין שום הכרת הטוב. אבל אנחנו באים מצד התורה, שהתורה אומרת לך, שמה, ככה או ככה, אתה חייבך חייב לך בית ההורים למה הם שותפים שלי? לא עניין של כ... כיבוד הורים. אז האישה ששלחה, ש... שקיבלה מכתם מה... מהאבא שלה, והאבא ואמרה... שלה אמר לה, אני עלה רס התיבה ואומרת לרב, לא, לא הכרתי אותו. אני יודעת שהוא אבא שלי, אבל מעולם לא הכרתי אותו. אני חייבת לכבד אותו, או לא חייבת לכבד אותו? ודאי שאת חייבת לכבד אותו. למה, למה יהודי לא מכבד אבא שלו ואת שלו מצד, מצד הכרת התוא? יהודים מכבד את אבא שלו ואת שלו שהם שותפים של הקדוש ברוך הוא ביצירת הבלג. שאל אותי התלמיד, אמר להיות שיהיוולים מכבדים את ההורים שלהם בגלל, רק בגלל שהם קדוש ברוך שמשותפים של הקדוש ברכו והקדוש ברכו צבע, אז מכבדים, אבל לא מקצת הכרת הטוב, לכאורה כאילו אגוי הם מנצ'ים, מקצת הכרת הטוב הם מכבדים, ואת של יהודים זה לא ככה, לכאורה, התשובה היא לא, ודאי שהבסיס הוא שהכרת הטוב, ההורים תיפלו בנו ואנחנו חייבים להעזיר להם, אנחנו חייבים לפרוע את הטוב שלהם, זה ודאי, ככה זה בן האדם, בן האדם שקיבל טוב חייב להעזיר, זה ודאי וודאי, רק מה? הקב... הקדוש ברחaram אומר ככה אם אתה נותן אתה מחזיר להורים שלך בגלל שאתה חייב להם כבר את הטוב אז מה אני חייב לך? אני לא לך מצווה על זה אתה חייב לו זה כמו שאני א� marketers לבן אדם 20 שקלים אני اחזרתי לו את 20 שקלים החזר לו זה. על מה אני אתןвой מצווה אבל אם אתה לוקח את ההורים שלך ואתה משדרג אותם ואתה רואה, ואתה רואה אותם כשותפים של הקדוש ברחouri זאת אומרת, הם אנשים מיוחדים הם שותפים של הקדוש ברחו אתה משדרג אותם, דה לך באופן כזה אני כן אתן לך שכה נעשה סיכום קטן השאלה הראשונה הייתה מדוע במראה קיבלנו את המצוות? קיבלנו את במרא במראה בשביל להיות שותפים של הקדוש ברוך הוא כדי שהקדוש ברוך הוא יענה למחים. נכון שאתם שכנים ואתם קודמים אבל השותף קודם לכם למה דווקא השלוש מצוות האלה? בגלל שהשלוש מצוות האלה מסמלות שותפות עם הקדוש ברוך הוא אחר כך שאלנו קיבוד הורים, פשיטה כולם מכבדים הורים. בלי מתנתורה, אז למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכיבוד הורים? ענינו שהכוים מקיימים את זה מצד הכרת הטוב, ואנחנו מצד הכרת הטוב פלוס אנחנו מעריכים את ההורים שלנו, ומבינים שהם שווים, שהם שותפים של הקדוש ברוך הוא, באופן כזה שאנחנו מרימים את הרמה שלהם במחשבה, אנחנו זוכים למצווה על זה. נסיים בסיפור. הרבי מילוביוויץ' התחתן בוורשה. הוא התחתן עם הבד של האדמור, הקודם של חבד. שהוא התחתן, ההורים שלו לא היו, בגלל שההורים שלו היו ברוסיה, במחנה הם היו מסורה ועלייה. וההורים שלו בכלל גורשו למחנה עבודה, ואחרי 20 שנה אבא שלו נפטר שם. ואמא שלו קיבלה היתר, אחרי 20 שנה לנסוע, לצאת מרוסיה. הרבי כבר היה באמריקה, שאמא שלו הגיעה לאמריקה, למעשה לא היה לה, היא הייתה משועממת למעשה, זה מה שיש לה, יש לה את על עצמו, שכל יום בשעה ארבע בחוץ מזארבי אמר את תלמידים מيدא פה הם תרחקו לבוקרת צפта באמת, באמת לבקר את תלמידים של תורה שikot פה מישהו עלה באמת לבוקרת צפта יום אחד יגיע תלמיד והתלמיד יגיעה ורואה זארבי קורן מצא שדד מחשב לא לeken זארבי אמר לא לא אל תleh אני קורן אני שיאמתי תכלס אתה רואה שזארבי כילו מסדר את הקיסאות מסדר את התמונות מסדר את הדברים זה זה ויוצא מה שומוזה מה התמונה נכון, מה יש אז האמא של הרבי אמרה לו, תראה אתה משתומם על מה שראית אז אני רוצה לגלות חסוד הרבי מגיל 13 לא מפנה לי הגב, אבל לא נעים לו לצאת עם הפנים ככה זה נראה מכוחר ככה, אז הוא, כאילו, הוא עושה שהוא דברים וזה, העיקר לא להפנות את הגב כאילו הוא מסדר, ואז הוא יוצא והולך, מה אני רוצה להרגיד בסיפור הזה? אין פה שום לקראת הטוב הוא הייתה מסורבת עליה, הוא היה הם בכלל לא היו באותו מקום והפוך שהגיע לאמריקה הוא טיפל בה. הרבי טיפל בה ובכל זאת הרבי לא מפנה נתגב. למה הוא לא מפנה לנו את הגב? בגלל שהוא מבין שאמא האבא הם משותונים של הקדוש ברחו ביצירת הולד אז אם הם משותונים של הקדוש ברחו ביצירת הולד, אז זה שכינה אז אם זה שכינה איך אתה מפנה את הגב? זה הרעיון כמובן שאנחנו מכבדים את מצד הכרת הטוב, אבל כדי שבמראה הבנו שאנחנו חייבים להרים את הרמה של כיבוץ הורים למצב של יותר בהכרת הטוב, שותפים של הקדוש בו.